اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص احلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. شغلتين مهمات لازم تعرفوهم ببدايه هذا الفيديو انه الماكيت يعني اللي هو المشروع والماكيت وتفاصيله وعدد البلوكات وهالشغلات هي بتلاقوها بالرابط اسفل الفيديو عشان تعرفوا هذا المشروع شلون الكونسيبت تبعه. اما الشغله الثانيه اذا بدكم تعرفوا اسعار هذا المشروع اسعار هذا المشروع بتلاقوها كمان بالرابط اسفل الفيديو محدثه بشكل دائم عن طريق الويب سايت الخاص فينا. هذا المشروع اسمه بياز شهير لشركه اسمها بيازلار صورنا الماكيت من المقابله وهيدي كلياتها موجوده اساسا بالرابط اسفل الفيديو هون عم شوف الشقه النموذجيه الشقه النموذجيه حقيقه يعني الشغله الحلوه فيها كثير انه كبيره كبيره يعني شوفوا انا هلا هون بالممر المشروع هذا انا عجبني بشكل شخصي كمساحه السلبيات فيه والسلبيات بدي احكيها، ما رح ارحمهم لهذا المشروع، يعني مثله مثل غيره، رح نقيم هذا الموضوع بشكل حيادي تماما، وهذا المشروع صار مع شبكه مشاريع تي دي اي، مشان تعرفوا شبكه مشاريع تي دي اي بتفوتوا على اليوتيوب وبتبحثوا عن تركي شخص الاحلام كاميرا، وتضغطوا على اشتراك والجرس مشان تصلكم شغلات بالفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه، وخلونا نبلش بالفيديو. بداية عن مثل إذا كنتوا شفتوا الفيديو تبع الماكيت نحن حطينا لكم إياه بالفقاعة، إذا كنتوا شفتوه فلازم تعرفوا إنه هذا عبارة المشروع عبارة عن كذا قسم، القسم الأول والقسم الجاهز للسكن، نحن حاليا عم نصور شقة نموذجية فيه، 160 متر ثلاثة وصالون، أغلب الشقق هيك مساحتها كبيرة يعني كثير كبيرة، شوفوا هون الخزن هي الخزن، هي الخزن هي داخلة لكن بالنسبة للقسم الثاني اللي هو تقريبا تسليمه بعد كم شهر حسب الوقت اللي عم تشوفوا فيه فيديو ممكن تشوفوا الفيديو بعد كم شهر يكون اساسا تسلم فالقسم الثاني الخزن تبعه تشبه هي بس سابع ورق جدران بالقسم الاول موجود القسم الثاني عباره عن دهان لانه في ناس بشكل عام ما كانت عم تفضل الموضوع ورق الجدران شايفين معي هذا الصالون او <تصفيق> كبير فعلا يعني صالون الواحد بالذات يعني هلا انا بشكل شخصي بفكر بشكل عام يعني بحس انه بدي شغلات تكون اصغر يعني انا بشكل عام ما برتاح كثير اذا كانت مساحه كثير كبيره اذا كان في صالون هيك لكن في ناس بشكل عام او اغلب دولنا العربيه بحبوا الصالونات لما تكون كبيره لهذا الحجم يكون في مساحه هذا شيء حلو شوفوا كل شيء ديكور موجود هون هو مو داخل مع الاسف هذا الباب زجاج يعني تتخيلوا معي مثلا مش عم بسكر المهم بده عيار تخيلوا مثلا واحد بارك هون ابي ياكل مثلا هون واجا ضيف يعني ليش الباب هذا زجاج؟ الناس احيانا بتفكر تعمل ديكور بس بيعملوه بطريقه ممكن يعني ب... يعني حتى الاتراك انا بعرف يعني بيحبوا يكون في شويه احتشام بالقصص على كل حال وجهات نظر ديكور بالنهايه هذا الباب بكل بساطه بيتعدل صارت بسيطه فالتدفئه هي عباره عن بيتيك موجوده بال بالحيط يعني هون في مثلا وحده هون في وحده، وشغله ثانيه نسيت لكم عند عند المدخل ما في سمارت فون بالشقه لكن في بوري الغاز يلي هو الكومبي او بوري الغاز يلي هو مو كومبي لا هو تفئه هي مركزيه، لكن هذا بوري الغاز بيكون بتكون ركب الساعه برا بكون بوري الغاز ظاهر منه قسم صغير، هذا مع الاسف امر سلبي موجود بالشقه مع الاسف لكن مو كثير واضح لكن واضح راح نحط لكم اياه انسيرت موجود هناك ورا هي الكاميرا كهذا صالون مساحته حلوه كتشطيب نوعا ما يعتبر يعني جيد مقبول في مكيف موجود هنيك نجي هون نشوف في بالكون، هذا البالكون تقريبا تسعة متر شوفوا معي انا قلت لكم على الماكيت كان في عيب او كان في مشكله انه انا هون عم بشوف تماما الشقق قدامي كتير قريبه مني ففي بعض الشقق ممكن تلتقى فيها يعني لسه البلوك الثاني هذاك شوي اقرب هلا لكم اياه كمان لكن مثلا الشقة هي الطرف الثاني يعني هذا الطابق مثلا فيه شقتين الطرف الثاني الطارئ قدامه مفتوحة فاختيار الشقة بالنسبة لهذا المشروع أمر جدا جدا مهم جدا مهم أنا أعرف كيف بدي أختار الشقة وين الشقة يلي بدي أختارها مراباً أول جاي بوينت Point Residence Projesi'ndan tedayla اه, yaklaşık 4-5 yılı aşkın zamandır çalışıyoruz. اه, şu zamana kadar da çok ciddi satışlar yaptık ve aynı şekilde de في احيانا مجمع بيكون حلو، شقه بتكون حلوه، مخططه حلو. لكن هاي الشقه مناسبه إلي او لا؟ اطلالتها حلوه ولا لا؟ هذا الامر بشكل عام يعني بيحتاج بعض التفكير، بيحتاج الواحد انه ياخذ فيه نصيحه ويسال الاشخاص اللي عندهم خبره بهذا المجال، يلي يعني من نقوله كمان انه تي دي اي تركيا شقة الاحلام كاميرا بتقدم لكم اطلالة كل شقة منفصلة، يعني انت بس تقول مثلا انا هي الشقة عجبتني بتطلب من الكول سنتر قسم الاتصالات بيعطيك اطلالة الشقة حتى لو كانت شقة قيد الانشاء، يعني نحن عن طريق قياسات معينة بنحسن نعرف انه هيدي الشقة شلون بده اطلالتها شو بده يكون فيه قدامها، فهذا المطبخ ما شاء الله شايفين معي مساحة يعني مساحة مطبخ حلو يعني شوف الكواليتي جيد في احسن بكثير لكن كمساحه مطبخ حلو مع الاسف هذا غاز ما هو هذا امر ممكن يكون مزعج لبعض الاشخاص لكن بيكون داخل فرانك بالمرحله الاولى بالمرحله الثانيه عم بيجي ارشليك المطبخ كحجم جيد هون في فرن داخل وغساله الصحون هون داخله والخزنه كله ياته هون داخله طبعا مثل ما قلت لكم بوري الغاز بده يكون واضح في بعض الاماكن هذا الشيء بشكل سيح عام الابنيه يعني بتكون مصمم بهذا الشكل بيكون امر يعني غالبا هيك موجود، فهون مكان البراد، المساحه هاي طبعا المطبخ وباقي المطابخ بتشوفوها. في شقق ثانيه ممكن تكون اكبر، في شقق ثانيه ممكن تكون اصغر، في اكبر يعني نحن هون عم نحكي في دوبلكسات في لحد السبعه وصالون دوبلكس اذا كنتوا شفتوا الفيديو تبع المكت هون بنشوف مكان الغساله، غساله الملابس وغرفه الغسيل موجود بكل النماذج غرفه غسيل، هذا امر بشكل عام بحترمه بالنسبه لهذا المشروع هون دخلنا على غرفة تانية شوفوا هاي الغرفة يعني هي تعتبر غرفة صغيرة يعني ثلاثة وصالون بس طلعوا مساحتها يعني ما شاء الله شايفين كبيرة يعني بنحط فيها يعني هني عاملينها غرفة جلوس ممكن يعملوها غرفة نوم تانية فحقيقة جيدة يعني مساحات هون مخيفة مرعبة تعجبني المساحات الكبيرة لأن الناس تعجبوا المساحات الكبيرة أنا بشكل قلت لكم وجهة نظري هون مشفوت على الحمام شايفين معي هالحمام؟ بتعرفوا أه انا مره شفت صالونات بنفس مساحه الحمام شوي اكبر عشان ما نبالغ مع الاسف ما في ساحب هواء هذا امر سلبي شفتوا معي ما في لكن سيراميك بالارض سيراميك هون ما في ورق جدران هذا امر جيد فتحه التهويه موجوده هون بهذا الاتجاه بنكمل بنشوف هون في كمان غرفه هذه غرفة هي هون غرفه نوم آه ناخذ عن فكرة الغرفة بشكل عام يعني هيدي هون غرفة محطوط فيها خزانة هون شوفوا هذا مو داخل هذا ديكور وخزانة هون لهذا ايه هون خزانة كمان لكن ومحطوط فيها سرير ومع هيك فيها طاولة ومع هيك انا مرتاح يعني جيد شكرا على المساحات شكراً باياز إن شاءات oh, أو سوري غرفة النوم غرفة النوم كمان جيدة تعليقاتنا على الديكور الديكور أمر شخصي أنا هذا الديكور بشكل عام ما كتير عجبني لكن عم نحكي على المساحات والتشطيب لأن الديكور ما بيكون داخل التشطيب شوي نوع ما يعتبر جيد مقبول يعني ما رح أقول جيد جداً مقبول يعني ماشي الحال بالنسبة لمنطقة مثل هون يعني يعتبر المشاريع اللي جنبه شوي هذا يعتبر شوي جيد بهذا الشكل فشوفوا هيدا هون غرفة نوم وهون خيروا معي انه هون موجود غرفة تبديل الملابس شوفوا شايفين دخلنا هون غرفة تبديل الملابس شايفين يعني كأني ما كان في شي ولا كأني كان في غرفة بس هذا طبعا هون ديكور أنا مثل كان الواحد عامل الغرفة سرية هون الحمام الثاني الحمام تبع غرفة المسر كمان سيراميك كمان يعتبر مقبول ونطلع من هون منشوف سكرنا هيك غرفة تبديل الملابس وكذا ولا كأنه في شيء مكيف واحد بس موجود بالشقة كلها فنحكي على إيجابيات المشروع والشقة النموذجية التشطيب نوعا ما يعتبر جيد يعني أقل من جيد بشوي لكن المساحات ممتازة هذا الأمر نحكي عنه بحيادية يعني مساحات حلوة ما في فتحة تهوية بالنسبة للمشروع هون اذا كان بدنا مثلا نحكي على الفاسيليتيز الموجودة نحن حكيناها لكن اذا كان بدنا نحكي عنها شوي مشان نذكركم فيها ومشان كمان بدنا نحطها بالتقييم في مسبح واحد فقط مفتوح لكن في كل خمس بلوكات معزولين عن بلوكات اللي تانية فبيعطيني فكرة أو يعني بيعطيني شوي نوع ما بوتيك ريزيدنس يعني ما هو مساحة كبيرة فهذا ممكن يعتبر لبعض الأشخاص اللي عم بدور على مساحات كبيرة بمجمعات مساحات خضرة ممكن ما يلاقوه لكن بيعطي كمان أريحية للاشخاص اللي ما عم بدور على طوابق مرتفعة الأشخاص عم بدور على شقق كبيرة يعني خمسة وصالون أربعة وصالون ستة وصالون سبعة وصالون دوبليكس تخيلوا يعني إنه سبعة وصالون وين موجود هذا غير عن تي دي أي تركيا شقة الأحلام فهذا المشروع صار من شبكة مشاريع تي دي أي مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو أسعار هذا المشروع وغيره من المشاريع تلاقوه بالويب سايد أسعار هذا المشروع الرابط تبعه موجود أسفل الفيديو والخريطة التفصيلية مقابلة عن المشروع والماكيت تبع المشروع كمان هدول كلياتهم يتلاقون موجودين بالرابط أسفل الفيديو مشان تطلوا عليهم بشكل عام إذا كان في عندكم أي استفسارات أرقامنا كمان موجودة أسفل الفيديو ممكن تتواصلوا معنا بشكل مباشر، تقييمنا طيب الحيادي لهذا المشروع بتمنى يكون عجبكم، إذا في شيء شفتوه سلبي ممكن تقولوا لي عنه مشان المرة الجاية أحاول أركز عليه، إذا شفتوا شيء إيجابي وأنا ما حكيته كمان قولوا لي عنه مشان أركز عليه، ومثل ما بوثقكم دائما لا تثقوا بأي أحد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع وكشف المشروع، المشروع هذا اسمه بياز شهير في منطقة باي دوزو يعقب له، فإن شاء الله يكون عجبكم بانتظاركم مشان الاستثمار فيه متركيا شخص الأحلام كاميرا ت